et cool. Yeah. Digni uzah joint, if you get the point Ovo je za braću, how you do my homies Zapalima rock, ne mislim im hrpu bombi U travniku tavaricu tovarim u kombi Blicam i rotacija, al se nisam trzno Treba sam bit uzoran, al se nisam drzno Ako trebaš ti da pita, al mu štičat brzo Žene skupo žive, al ne kupujem im krzno U sobi pijem laško, navučem na brašno Na afteru svi su bili u kurcu krasno Šta ti nije jasno, svi još li kući kasno Iz roko na zuho, sve jedno Masno, znači ja sam otišao rano, ali ujutro Ne sjećam se šta sam pio, previše povuko Ne sjećam se gdje sam bio, s kime sam se tuko Zgib jednom rukom jer sam pticu koke stuko Pivo sa žestom, čeva pisao lukom uinu inu i u egzitu, smrdio sam žurkom čak i ti si pukoj iz se neko glasan Ujutro nemam info foto tome ko sam, šta sam Smrdimo na pivo, smrdimo na luk Smrdimo na vutru i smrdimo na fuk Agresivno jebemo pa iščašimo kuku Jednoj noći je polomio inog Ruku, jednu ruku kriv sam, a u drugu ne Majstore što ćeš reko domaćine sve Ček i laže nije skreno, svi znaju da je Dobio sam četiri i po, ali sve pet Ja nisam reper, ja samo tako pričam Ja samo tako pričam i to se svima sviđa Slaj sam i kopeta sirna, salati grško, Ja rolamo na burišta te odnese do brčkog, Imamo testav. stav, imamo taj stav Pa ga trpamo u rizlu, rasta na zidu Trezam samo u jačem, gasu, nego vi na spidu. Jednom rukom držim svijet, drugo pravim piramidu ovo nisam ja to je moj alter ego Češče, on tu nego ja moja seko ovo nisam ja nego druga strana uma koja samo pije guta, tablete i duva sa kika na snare skačem kao Blanka Vlašić po moj pliva kao Ivan bašić, držim se za mic ko za sisu mačić za ebo sam ne pere ko židove čačić popušio kolko brate nije niko drugi jedna ljubav uvijek barem jedan lajno vutri popušio sve nisam znao šta da radim kasnije pisao vers se slanine, muda do poda šefu dao otkaz, da sam tvrdlik svima dostavio dokaz usereš se kada čuješ osobne pokaz prka jer u džepu imaš jedan i po prozak, sedim doma gledam jednu točku, istu večer kasnije kašikara u točku Bum sound, od kazali ti točku to je kraj priče i ovdje stavljam točku, ovo nisam ja to je moje alter ego, češće on tu nego ja, moja seko ovo nisam ja, nego druga strana uma, koja samo pije Oblete i duva ja, to je moj alter ego Češće on tu nego ja, moja seko Ovo ja, nego druga strana uma samo pije guta, tablete i duva Ovo nisam ja, to je moj alter ego Češće on tu nego jamo moja seko. Ovo nisam ja nego druga strana uma koja samo pije guta, tablete i duva